Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunol Trade Részény Társaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös élet és emberismeret fejlesztőképzésén vagyunk. Én Csonke Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztünk. Én Tóth Ferenc vagyok.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 Tulajdonképpen én is természetgyógyászattal kezdtem szüleim révén, elég sokat foglalkoztunk az ember működésével, de ennél tovább szinte nem jutottunk. És valahogy mindig úgy éreztem, hogy nekünk nem a gyógyítás lenne a fontos, hanem az emberek fejlesztése és minél nagyobb segítése, hogy visszakerülhessünk a természetes létformánkba, egy magasabb létformába, honnan jöttünk. És ennek a hiteles megismeréséhez mindenki azt mondta, hogy egy hiteles tanítómesterre van szüksége az embernek, egy hiteles tanítványi láncon keresztül tudjuk megszerezni ezt a tudást, ami ehhez kell. És én Szedlacsik Mikló személyében és a PPH keresztül megtaláltam ezt a hiteles tanítómestert, amit... Nagyon sok helyen jártam, nagyon sok embert ismertem, nagyon sok előadást hallgattam, de ilyen összefoglalt, mint a PPH-nál, Van Edlacsik Miklós személyében nem találtam. Csak bátorítani tudlak benneteket, aki először hallgat bennünket, hogy gyertek és tanuljatok velünk, ennél jobb helyet nem találsz szintén természeti gyógyászattal foglalkozok nagyon sok évtizede. Nagyon-nagyon érdekelt engem, hogy mi viheti előre az emberiséget. Mindent elolvastam, mindent meghallgattam, nagyon sok mindent megtanultam. És még mindig azt a hiányt éreztem, amit csak itt találtunk meg. Itt tényleg egy olyan komplex tudás van, ami a hétköznapi életben használható. Rendbe tudjuk tenni az összes életterületünket. És csak úgy tudunk fejlődni, ha, ha nem a hagyományos tudást, hanem egy különleges tudást kapunk Szedlacsik Miklós-tól, ami nem az ő tudása, hanem a teremtőtől tudja közvetíteni az eltitkolt tudást, ami által, csak ezáltal tud az emberiség egy olyan magas szerezgést elérni, amivel létre tudjuk hozni az aranykort, mert meg tudjuk valósítani és vissza tudunk kerülni az eredetünkhöz. Akik hallgatják Szedlacsik Miklóst, ők megtapasztalhatják, hogy minden, amit mond, itt a csapat tagokra gondoltam, minden, amit mond, az betű szerint úgy van, tehát megéljük ezeket a dolgokat, mikor tanácsot kérünk, azt tényleg mindig úgy van, ahogy, ahogy Szedlacsik Miklós elmondja, rávezet a megoldásra. Bármikor fordulhatunk hozzá bármilyen elakadásnál, mindig van megoldás. Mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkúcs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi vezetőnk, akkor arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy abból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információt átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legdizletesebb információja bolygó legkisőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetünk küldetése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 Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg folyik a világban? Nem, hogy, hogy tetszik ez az nem a új világ? A nem tetszik. Beszéltem olyan emberekkel, akik kint élnek. Tehát, mit értem ez, hogy kint, hogy nyugaton? Tehát, mit tudom én, aki Németországban vagy Olaszországban? például Finországban vagy Svédországban tehát nyugaton tehát ahol azt gondolja az ember hogy ugye ott sokkal jobb és ugye régebben régóta mondom azt hogy hogy nem tudom mennyire tudjátok hogy mennyire vannak eladósodva az országok ugye ennek utána lehet nézni hogy a világországai mennyire vannak eladósodva vagy akár Európa országai mennyire vannak eladósodva ugye tudjátok hogy az egyfőre első adósságállománya az a USA-ban a legtöbb és akkor mi valahol így a középmezőnyben tartozunk tehát mi egyfőre menőleg nem a legeladósodabbak vagyunk tehát ugye mit jelent az eladósodottság? az azt jelenti hogy gyakorlatilag a jó lét az hitelből van finanszírozva, jó? tehát a jólét az hitelből van finanszírozva na most tehát egy magánszemély most például Magyarországon megnézel akkor a nagyon sok magánszemély jólétet mutat ki fele, és azt hitelből finanszírozza azt a jólétet világos voltam? na most ez nyugaton sokkal inkább így van mint itt Magyarországon tehát sokkal inkább így tehát akikkel beszéltem és kinélnek főleg ugye az aki már régen kin tehát régóta még mondjuk a szocializmusban vándorolt ki ugye elmondják hogy ott a hitelfelvétel az az ilyen totál egyszerű és gyakorlatilag nincs, szinte nincs olyan család a gazdagokon kívül aki ne vett volna fölhitelt és évtizedekre vettek föl hitelt és nem kevés összegeket mert mondjuk forintba átszámítva ilyen sok tízmillió tartozások van most akkor végig gondolod hitelből jó létet finanszírozni azért az elég durva az elég durva mert van egy mondás ha több a hiteled mint a vagyonod akkor szegényebb vagy a templom megerénél. tehát ténylegesen annyi a vagyonod hogy ezzel tisztában legyél ami hitelmentes, érted? tehát ha mondjuk van 50 milliós vagyonod, csak most mondtam valamit ami a ma mai világban nem túl sok és mondjuk 25 milliós tartozásod van bankok felé akkor ne csak, neked csak 25 millió vagyonod van világos voltam? nem 50? nagy tévedésben élsz ha azt hiszed hogy 50 jó, és bármi ami, amit hitelre vettél és még nem fizetted ki az igazából végrehajtható és mert az nem a tied, oké? Okay? és a világ fejlett országai soha nem voltak így eladósodva mint manapság, soha és a lakosság sem volt így eladósodva mint ahogy most el van adósodva soha, na most de ugye ha jobban megnézzük akkor miért jutottak ide az országok és az emberek hogy eladósodtak mert ugye eladták nekik az embereknek azt hogy a a jólét az hitelből finanszírozható a legkönnyebben tehát ha ma megnézed a legtöbb ember autót hitelre vesz a legtöbb ember lakást hitelre vesz itt Magyarországon oké? Okay? sőt ilyen magasabb értékű eszközöket, berendezéseket az emberek legtöbb ember hitelről veszi, sőt a vállalkozások ugyanígy működnek a legtöbb vállalkozásnak hitele van oké? Okay? tehát ami annyit jelent hogy a lakosság el van adósodva, na most akkor nézzük tovább tehát hogyha megnézzük a szociális hálót, mi a szociális háló? a szociális háló az hogy családi pótlék például a szociális háló része hogy mondjuk a, a fiatal házasok felvehetnek ilyen olyan kedvezményes dolgokat akár vissza nem térítendő kedvezményes dolgokat, a szociális háló a nyugdíj hogy a fizetésnek hány a nyugdíj stb. stb. stb. tehát ez mind a szociális háló része és nem tudom tudjátok e hogy jelenleg a szociális háló az ha megnézzük akár a szocializmustól indulva a 70es évektől indulva az egyik hát legnagyobb mértékű Európában Magyarországon az azt jelenti, hogy ha megnézed itt mióta van családi pótlék, gyerekenként van családi pótlék stb. stb. akkor mit tudom én, szülési segély meg stb. stb. stb. tehát ilyenek, ilyenek rég, régóta vannak és ha mondjuk átmész Szlovákiába ugye van aki most éppen Szlovákiában él és itt van a teremben hát ugye meg lehetne őt kérdezni hogy ott például, például van-e olyan mint például nálunk hogyha mondjuk valaki mondjuk fiatal házas és fölvesz mondjuk babaváró hitelt 10 millió forintot és és születik és vállal X gyereket akkor annak csak egy részét vagy akár az egészet elengedi az állam, stb. stb. Hát ez is a szo szociális háló része mert ugye vannak olyanok is akik ugye kinélnek régen de hát ugye átjárnak Magyarországra is ezért ismerik a magyarországi viszonyokat is megismerik a, például a német vagy a finn vagy a, az olasz vagy a francia vagy akármilyen viszonyokat hogy ott mik vannak és ezért ugye van összehasonlítási alapuk és, és ugye régóta tudom hogy az úgy van hogy a magyarországi szociális háló az egyik legnagyobb bármogy az egészségügy is a szociális hálóhoz tartozik csak úgy mondanám milyen egészségügy a díjmentes egészségügy az is a szociális háló része bár ugye kezdik visszavenni ezt a szociális hálót itt Magyarországon sőt ugye megnézzük már tudjuk azt hogy ez a babaváró meg sok meg stb. stb. ami a fiatal házasokat és a gyerekszületést kedvezményezi az ugye az idén van utoljára és állítólag januártól megszűnik de lényeg az hogy hogy ez létezik tehát fogják vissza, most ez, ez megint a jóléti társadalom része a szociális álló tehát a jóléti társadalom része a, a nyugdíj, a jóléti társadalom része az ingyenes egészségügyi ellátás a mindenféle segély például a munkanélküli segély, az egyéb mit tudom, a szülési segély és a többi gyerekszületési segély stb. stb. ezek mind a szociális háló része és ezt nem tudom tudjátok-e hogy emiatt a szociális háló miatt adósodtak el az országok és ahol nagyobb a szociális háló az az ország jobban el van adósodva na most miért van ez így? hát ugye mondhatnád azt hogy de hát mennyi adót szednek be az országok mennyi ö, tudom én, különböző bevételük van bár most már vámbevétel ugye az jóval kevesebb mint régen mondjuk évtizedek el, ezelőtt de mégis különböző adókból az államnak vannak bevételes, sőt még esetleg vannak állami vállalatok amelyek nyerességet termelnek ugye a világ vannak állami vállalatok például a Renault az egy francia állami vállalat és hát ez nyilván nyereséget termelnek a, a vállalatok úgy próbálják megcsinálni ugye Magyarországon is vannak vállalatok amelyik ugye állami tulajdonban vannak, nyereséget termelnek és mégis azt mondhatnád, hogy hát hogy a manóban van az hogy van egy csomó bevétel adóból is, nyereségből is és mégis el vannak adósodva az államok tehát magyarul a szociális hálót nem tudják finanszírozni, ennek nagyon egyszerű oka van, ugyanis megállapodtak az országok hogy a költségvetési hiányt azt nem finanszírozhatják saját maguk tehát nem csinálhatják azt hogy Fogják, ugye a költségvetési hiány az azt jelenti, hogy többet költenek, mint amennyi a bevétel. Oké? Okay? És minden országban, Európában biztos, hogy minden országban költségvetési hiány van. Ez a költségvetési hiány, ez pár százalék. A Magyarország éves költségvetése az körülbelül 20.000 milliárd forint na most annak mondjuk a 3-4%-a költségvetési hiány ki tudod számolni hogy az mekkora összeg de azt nem lehet magunknak finanszírozni, azt nem tudjuk megoldani képzeljétek ez úgy működik minden országban mióta ugye aláírták ezt már régen az EU-tól meg aztán végképp így működik hogy a költségvetési hiányt úgy lehet finanszírozni hogy a forintod átváltod euróra és a költségvetési hiányt euróban tehát eurót veszel, érted? ha nincs euród akkor hitelre veszel de, de majd euróban kell visszafizetni tehát hitert veszem, mit tudom én mondjuk van csak mondtam egy a költségvetési hiány mondjuk 1000 milliárd forint csak most mondtam valamit akkor 1000 milliárd forintot át kell váltani hogy az hány euró és azért eurót kell vásárolni ha, nyilván ha nincs pénzed mert hát költségvetési hiány van akkor nincs pénz az azt jelenti hogy hitelre az, megkapja az ország az 1000 eurót kamatra természetesen érted? és ezt ki kell fizetni, érthető ez? tehát ez azt jelenti hogy mivel minden évben minden országnak van költségvetési hiánya ezért gyakorlatilag ez egy csapda amiben az országok vannak mert gyakorlatilag ebből nem lehet kimenni, érted? azért nem lehet kimenni mert minden évben föl kell venni a költségvetési hiányra minden országnak hitelt, érted? egy az egyben ahány forintnyi az a költségvetési hiány annyi hitelt kell fölvenni és ezt azzal magyarázzák meg a lakosságnak nyilván annak a részének, aki ebből foglalkozik, hogy különben ha ez nem így lenne akkor elszabadulna az infláció ezzel magyarázzák, na most hogy szabadulhatna el az infláció, vagy hogy szabadulhatna ennél jobban el az infláció, ha az a euró amit kapunk a költségvetési hiány fedezésére amit ugye hitelből kaptuk meg az fedezetlen pénzből van ami azt jelenti hogy a pénzeknek a történelm során a pénzeket mindig arany fedezték tehát a pénzeknek ugye kezdetben aranyból volt a pénz aztán később ezüstből tehát maga a pénznek az értéke volt a fedezet, de azóta mióta a pénznek gyakorlatilag nincs értéke mert olyan anyagból nyomják aminek gyakorlatilag nevetséges értéke van tehát a papírnak nem sok értéke van ahhoz képest hogy mit képvisel vagy mit tudom én az alumínium pénznek nem sok értéke van ahhoz képest amit, amit képvisel, csak most mondtam valamit tehát lényeg az, hogy akkor mit csinálnak, ugye egy olyan pénzt kapunk, aminek nincs fedezete. Tehát a világon, ugye a 70-es években szüntettük meg az aranyfedezetet, a 70-es években szüntettük meg mi magyarok, de például az USA már a 20-as évek végén. Megszüntette az aranyfedezetet, képzeld el a dollárnak. És erre most azt hantázzák, hogy a pénznek most az értéke, például a dollárnak a kőolaj a fedezete. Ezért hívják Petrodollárnak. Például, ahol mi nálunk, akkor mit lehetne mondani, hogy mi a fedezetünk? Hát azt mondják, hogy a termékek a fedezet, érted? a termékek a fedezet tehát és ugye ha például most ugye az oroszok bevezetik vagy már talán be is vezették az aranyrubelt és onnantól kezdve ugye a rubelnek lesz aranyfedezete vagy van aranyfedezete, de a dollárnak nincs fedezete hát ugye most kétséges lesz a jövőre nézve hogy hogy fognak beborulni a fedezetlen valuták világos ez? emiatt tehát gyakorlatilag úgy csinálták ezt régen hogy értsétek hogy mikor még saját maguk finanszírozhatták az országok a költségvetési hiányt, hogy fogta és az állam kinyomtatott pénzt világos ez? a költségvetési hiány fedezésére az állam fogta és kinyomtatott pénzt és azt kibocsájtotta most nem lehet ezt megcsinálni, érted? hanem venni kell a hiányra eurót, nekünk konkrétan eurót, de ugyanígy van az USA is az USA, képzeld el, a Fed-től veszi a dollárt a Fed-től, tehát az USA-nak, az amerikai államnak nincs pénznyomtatási joga, képzeljétek el az amerikai államnak az államon belül van egy magántársaság amiben ilyen milliárdosok a tulajdonok, tulajdonosok, például olyanok például, csak így nevesebbek, Rockefeller család és az, azoknak a bankjától amit úgy hívnak hogy központi bank, ez a Fed amerikai központi bank, ez a Fed, a Fed-től vehetik meg a az amerikai költségvetési hiány a világon az egyik legnagyobb és képzeljétek el az amerikai egyesült államok verszi a költségvetési hiányra a saját pénzét magánszemélyektől, érted? magánszemélyektől így működik a világunk, ez a csodás világ, úgy át izélik az emberek fejét, <gül> helyettes is be a szót szeretnéd, jó? Ahogy csak, ahogy csak lehet, érted? és gyakorlatilag most ugye az USA-nak arról szól a története, hogy ne menjen csődbe nem tudom tudjátok-e mióta, a nincs éves költségvetése az USA-nak hanem negyedéves költségvetése van, és negyed évente gazsulál országoknak, hogy vegyenek amerikai állampapírt, hogy finanszírozzák a vétellel az amerikai hiányt. Képzeljétek el. Szóval, miért? Mert akkor ugye akkor készpénzre tud venni dollárt és akkor, akkor nem kell kamatot fizetni a dollárért, világos ez? mert nem hitelre vette tehát úgy csinálják hogy kibocsájtanak értékpapírt, állami értékpapírt azt megveszik az országok és abból a pénzből veszi meg az ő dollárját világos ez? és onnantól kezdve nem kell ö, finanszírozni ugye hitelből a költségvetési hiányt de akkor is hitel mert gyakorlatilag ő kihelyezett pénzt amit előbb-utóbb ki kell fizetnie kamatra, világos ez? tehát magyarul azt a hitelt a lakosság vagyis hát az államok finanszírozták hát nyilván az államok milyen államok, most nem az amerika egyesült államok hanem a különböző országok de hát azon belül ugye a lakosság azoknak az országoknak a lakossága finanszíroz tehát azt mondja hogy 2017 óta negyedéves költségvetése van az USA-nak azért mert negyedéven te finanszírozzák a költségvetési hiányát valamilyen ország, például ugye azt mondták hogy Kína mostanában nem mióta ez a balhéjuk van az USA-val azóta nem, azóta elsősorban Új-Zéland finanszírozza az Amerika Egyesült Államok költségvetési hiányát jó? tehát egy érdekes világban élünk, ezt most miért mondtam el? mert ha most pénzromlást látsz akkor ez a pénzromlás tudod ez olyan mint mikor vihar lesz és még csak szellő van érted? és a szellőből egyre nagyobb szél lesz majd a végén viharrá fokozódik na szóval körülbelül ez, ez a helyzet most a pénzromlás tekintetében tehát ugye még a covid kezdetén mondtam hogy nem a covid lesz itt a probléma a világban a covid kezdetén mondtam hanem a pénzromlás lesz a probléma tehát a gazdasági összeomlás, mert ha pénzromlás van akkor gazdasági összeomlás is van, jó? csak hogy tisztában legyünk ezzel a és minél nagyobb a pénzromlás annál nagyobb a gazdasági összeomlás jó és és ezt rá lehet fogni a háborúra csak azt szeretném mondani ebbe kapcsolatban hogy semmi köze a háborúnak ehhez a gazdasági helyzethez ami most van a világban ugyanis számos háború volt a második világháború óta és mi köze volt a gazdasághoz? sőt ha van háború, minden háborút bizony, akik nem vettek részt abban a háborúban azok haszonnal élték túl ez így van a múlt század óta, Mi, milyen múlt század óta? a múlt század eleje óta pedig a múlt század eleje óta volt két világháború és akik nem vettek benne részt úgy értve nem, hogy az ő országukban nem folyt háború így értem a nem vettek benne részt tehát az ő országukban nem folyt háború az mind óriási hasznot húzott a háborún miért? nagyon egyszerű mert amikor háború van akkor áruhiány keletkezik és lehet oda bevinni árut. Például a fegyver is egy áru. Tehát most gondold végig elviszik dolgozni, elviszik katonának az emberek nagy részét, főleg a férfiak nagy részét, akkor az azt jelenti, hogy a termelés visszaesik. Oké, tehát áruhiány lesz. Tehát magyarul lehet oda vinni árut. De hogy viszik oda? Hát nehogy már azt, azt, hogy segélyként viszik oda, hát nagy tévedésben élsz. Hitelre viszik. És azt annak az országnak később majd vissza kell fizetnie. Jó? Csak hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. Ezáltal ugye milyen jó lesz annak az országnak, amelyik hitelez, hát kamatot kap érte. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy javítja az életszínvonalát a kamat annak az országnak tehát a több mint száz éve úgy van hogy bárhol a világon háború volt és akik nem vettek részt benne tehát nem folyt az országukban háború azoknak a jó része hasznot húzott a háborúból most amikor téged megetetnek azzal hogy azért van gazdasági válság mert háború van akkor ezt úgy hívják hogy tudatlanság, jó? nézz utána a történelemben, meg lehet nézni, gazdasági kimutatások vannak ebben a kapcsolatban, de ha visszaemlékszel a földrajzi tanulmányaidban például az általános iskolai földrajzi tanulmányidban lehet hogy nektek még nem tanították de mivel Amerika még akkor ellenség volt nekünk tanították azt hogy milyen gazdasági növekedést okozott az első a második világháború Amerikában mekkora gazdasági növekedést okozott akármilyen hihetetlen a koreai háború amiben az a amerikai vettek részt, mekkora gazdasági növekedést okozott a vietnámi háború amiben Amerika vett részt, érted? hát nyilván ennyit tudtunk akkor megnézni, mert ugye ez a négy háború zajlott le akkor, tehát minden háborút a kívülállók ha jól csinálják akkor hasznot húznak belőle, érted? azoknak akik részt vesznek de akár úgy vesznek részt hogy a saját területükön nem folyik háború azok hasznát látják, oké? Okay, mint például az USA hát az USA intézte a vietnámi háborút, a Koreá háborút, részt vett a első és második világháborúban mégis óriási gazdasági növekedést tudott ez számukra eredményezni oké? tehát amikor te látsz valamit és mondanak valamit nem feltétlenül elsőre el kell hinni de a dolgoknak utána lehet nézni vagy utána lehet gondolni vagy akár a saját tanulmányait az ember föl tudja frissíteni tehát most gondold végig egy csomó ország most azt csinálja hogy fegyvert ad el de mert lassan nem csak fegyvert kell adni, hanem termékeket is oké? Okay? mert például Ukrajnába gyakorlatilag szinte leállt a gazdaság, érted? beleértve az élelmiszeri part is természetesen, onnantól kezdve nekik valahonnan kell majd venni élelmiszert, hát azok az országok akik majd szállítják azok jó kis hasznot húznak belőle, világos, az egy új piac az egy új piac számukra, tehát maga a háború az nem okoz csak azokban az országokban akik belefolynak és a saját területüken folyik a háború okoz gazdasági visszaesést, világos ez? persze lehet ilyen baromságokat csinálni hogy mit tudom én akkor nem vásárlunk mit én, gázt vagy nem vásárlunk olajat vagy nem vásárlunk anyagot az oroszoktól de ez, ez azt jelenti, mint hogyha azt mondanánk, hogy, hogy tönkretesszük a saját gazdaságunkat. Ez ezt jelenti. Mert lehet vásárolni máshonnan, csak sokkal drágábban. Érted? Hát eleve nem mindegy, hogy egy nyersanyag honnan jön nem mindegy hogy mit én ezer kilométerre jön vagy tízezer kilométerről. érted? hát annak van szállítási költsége tehát például példát a, a, azt akarják hogy a gázt, ez a, a legmorbidabb, azt akarják hogy a gázt ne vegyük az oroszoktól a gázt, tehát akkor mit kell azt csinálni hogy ne vegyünk gázt? hát honnan vehetünk gázt? csővezetékel jön most a gáz, érted? honnan jöhetne? hát jöhet ugye tehát eleve csepp folyosítani kell tehát az nem, nem kis technológia és, és igencsak megdrágítja a gázt, utána most gondoljátok végig a világon nincs annyi tartálykocsi ami cseppfolyos gázt tudna szállítani sőt hajó sincs amely tudna annyi cseppfolyos gázt szállítani tehát ma az összes cseppfolyos gázszállítás, az napi ami foly, a Földön folyik cseppfolyos gázszállítás, ami a Földön folyik ilyen tankhajókon például az a negyed napos gázfogyasztásunk Magyarországnak. Tehát Magyarország negyed napos gázfogyasztása. Érted? És annyi folyik az egész Földön Csepp folyosított ilyen tankerekben. Érted? Tehát hogy akarják megvalósítani? nevetséges az egész tehát az egész egy nevetség de mindig gondolj arra hogy ezt úgy hívják hogy színház de inkább úgy mondanám hogy amit szoktak mondani hogy színjáték érted? ez egy színház tehát ha az az ország amelyik azt mondja hogy na majd hoznak nekem cseppfolyos gázt mondjuk jóval drágább cseppfolyos gázt Amerikából palagáz, ugye, annak sokkal drágább a kitermelése, és, és ugye nem lehet csak úgy átfejteni a cseppfolyós gázt, hanem kellenek ott olyan, olyan fajta kikötőkben, kellenének olyan üzemek, vál, gyárak, amelyik ezt meg tudják oldani. De hogy, hogy csinálnák. Érted? Ez nincs főkészülő. Tehát az egész, ami most van, az egy színjáték, tudod miért? hogy félelembe tartsanak bennünket érted? tehát ha egy ország azt mondja hogy innentől, mondjuk egy európai ország azt mondja hogy innentől kezdve köszön nem kell az orosz gáz akkor azok az állami vezetők marhák, nem tudok mit mondani, érted? azok a lakosság ellen vannak az nem a lakosságukért vannak hanem a lakosságuk ellen vannak, világos voltam? persze ezt meg lehet csinálni csak ezzel tönkreteszi a saját lakosságának az életszínvonalát, érted? jó, csökkenni fog de így most drasztikus zuhanást tud elérni, érted? tehát gondoljátok végig hogy ugyanez az olaj, jó az olajt nem kell cseppfolyosítani, az cseppfolyos, de hol van annyi tanker? hol van annyi vonat, vonatvagon, olajszállító vagon, érted? tartálykocsi, amennyi olaj kellene az európai országoknak. Hol? Ez a Érted? De ez nem baj, mert eszükbe sincs az oroszoktól nem megvenni a gázt meg az olajat, ezt azért mondják hogy így csináljuk hogy ijesgessenek minket, érted? lakosságot hogy féljünk, mert az jó ha féljünk, mert most nem a covidtól kell félni most ettől kell félni, érted? tehát mindig kell valamitől félni, jegyezd meg tehát mindig elérik hogy valamitől kelljen félnünk érted? most ettől kell félni hogy nem lesz gáz meg nem lesz olaj érted? még akkor is ha van elég gáz, van elég olaj még akkor is meg tudják azt csinálni hogy például a gáznál majd csökkentik a nyomást, na azt mondják hogy nincs gáz az olajnál már csinálnak olajhiányt tehát benzinhiányt meg stb. stb direkt azért hogy a lakosság féljen, nem azért mert az oroszoknak azt mondták hogy ne küldjenek eleget nem, hanem azért hogy a lakosság féljen, értsétek már ezt meg tehát ha valamelyik ország ma Európában azt mondaná hogy köszön nem kell a, az orosz gáz vagy az orosz olaj, érted? hát az gyakorlatilag azt jelenti hogy következő fél évben tönkrement az ország, érted? ezt egy se fogja meglépni de azt fogják mondani hogy hát megléptük honnan tudod hogy úgy van? látod a megállapodást, megmutatják neked majd a megállapodást, megmutatják azt amikor aláírta a miniszterelnök meg aláírta az orosz miniszterelnök, megmutatják? dehogy mutatják, azt mond a média amit akar, azt mond az EU azt sugároz a médiának amit akarnak, azt olyan szankciót mondanak ki amit akarnak aztán abból mi valósul meg? az már jó kérdés ha egyáltalán ugye abból megvalósul bármi is, hát most gondold végig hát nyersanyag, az európai nyersanyagok nagy része az Oroszországba jön de tényleg nagy része milyen 50% feletti rész. na most hát ez azt jelenti hogy hát a nincs nyersanyag a gazdaság leáll érted? akkor az azt jelenti hogy a, az ország fele itt leáll érted? hát ezt valaki meglépi, valamelyik ország vezetése meglépi, azok hülyék, hát nem, nem normálisak tehát ha megnézed visszanézel a világháborúba attól a kereskedelem folyt, háborúztak egymással országok de kereskedtek a háttérben érted? Amerika hadban állt a németekkel és a németeket németeknek küldött ö, olajat, érted? <gül> nevetséges, komolyan, nevetséges és hadban állt a németekkel, nem hiszen történetben néz utána szóval attól hogy hadban állnak országok attól még hát a, a kereskedelem nagy része az magán cégeké, nem állami cégeké, érted? attól ha nem tiltják le a magáncégeknek, attól ők kereskednek ha nem mondják azt hogy ha kereskedsz akkor börtönbe csukunk meg, meg, meg tudom, ilyen olyan bírság és akkor azt mondják hú akkor már nem éri meg kereskedni érted? de a, a vállalkozások nagy része a gazdasági szereplők nagy része azok magánvállalatok és azt mondják hogy szankció és a vállalatok meg ugyanúgy kereskednek és akkor mi van? érted? és akkor mi van? hát a MOL például csak a mol megnézzük nem teljes egészében állami tulajdon csak vannak benne állami részvények is sőt mondhatjuk azt hogy a MOL az ha jól tudom nagyobb részben magántulajdon tehát onnantól kezdve ha azt mondják hogy mitől én szankció? jó hát attól mivel magánvállalat kereskedik és akkor mi van? érted? tehát hogy csak tisztában látj, tisztán lássuk ezeket a dolgokat tehát a második világháborúban is attól folyt a kereskedelem hogy háborúztak egymással az országok pedig az nem most volt akkor még sokkal több állami vállalat volt mint manapság érted? szóval itt semmi másról nem szól a történet, a média azt akarja elérni nyilván a média az milliárdosok tulajdonában van, a milliárdosok meg úgy fütyülnek nem úgy működnek ahogy bizonyos emberek fütyülnek nekik, szóval lényeg az hogy ezek a médiák tehát a maga a média ez azt akarja elérni tehát a média csak egy eszköz hogy elérjék hogy a lakosság féljen miért? mert ha a lakosság fél akkor a lakosságnak azt adnak be amit akarnak olyan cumit adnak be amit akarnak érted? és bármilyen cumit a szájukba tudnak nyomni érted? szó szerint, szó szerint, értitek? tehát egy olyan világban élünk hogy a lakosság olyan mértékben legyen befolyásolható amilyen mértékben akarják hogy befolyásolható legyen és ha te azt akarod hogy befolyásolható legyél semmi gondom nincs, ezzel legyél, te életed nem az enyém, oké? Okay? nekem ebben semmi gondom nincs de ha valaki úgy gondolja hogy át akar látni a szitán azt a szitát amit elé, elé raknak az ember elé akkor tessék átlátni rajta jó? tehát ez az egész ami most folyik a háborúra hivatkozva ugyanolyan kamu mint amikor a covidra hivatkoztak, jó? akkor is mondtam hogy az egész egy kamu, a mostani dolog is egy kamu, nem maga a háború kamu hanem arra hivatkozás hogy ez ilyen olyan gazdasági problémákat okoz a háború az nem okoz gazdasági problémát, azért csinálják a háborút hogy hasznot hozzon, világos ez? oké? Okay. tehát a támadó ország is azért csinálja hogy hasznot hozzon és a többiek meg azért szítják hogy hasznot hozzon, világos ez? tehát ha például nem akarnák szítani a háborút akkor nem fegyvereznék fel a gyengébbet, világos ez? ennyire egyszerű ilyen egyszerű, minél jobban fegyverzik a gyengébbet annál tovább fog tartani a háború, nyilvánvaló, világos ez? tehát az a háború szítása hogy a gyengébbet, már pedig ugye a Ukrajna a gyengébb Fegyverzik. ezzel szítják a háborút, még több halál, még hosszabb ideig tart az egész érted? még jobban tönkre megy az ország utána meg lehet menni gazdasági és, tehát lehet menni újjáépíteni a gazdaságot, érted? meg az egész országot mekkora biznisz az hogy egy új országot vagy egy fél országot újra kell építeni gondold végig mekkora biznisz? Lágy jó? no szóval lényeg az hogy nyugodtan lehetsz manipulált nem az én dolgom a tied engem megmondom ennyit se érdekel ha valaki hagyja hogy manipulálják az mindenkinek a saját döntése hogy hagyja-e magát manipulálni vagy sem, jó? De miért jó lenne, ha nem hagynád magad manipulálni? Mert hát nem az anyag miatt születtél ide. Azért ezt jó lenne tudni. Nem azért születtél ide, nem is a fajfentartásért születtél. Ha fajfentartásért születtél volna, akkor lenne négy gyereked. Megkérdezem, kinek van négy gyereke itt a teremben? négy gyerek, de olyat ami a saját, nem összeszedett négy gyerek érted? hanem mit tudom én már háromszor házasodta azt van négy gyerek érted? innen onnan hoztak neked, nem arról van szó, hanem úgyhogy egy feleségtől négy gyerek, jó? Ja? kinek van úgy négy gyereke? senkinek, no jó tehát nem jellemző, nem. Miért mondom a négyet? Mert a szaporodáshoz annyi kell. érted? nem három, hanem négy. Tehát ahhoz, hogy egy az emberiség nőjön, ahhoz átlagosan négy gyereknek kell lenni. Tehát ami azt jelenti, hogy azért nő az emberiség, mert átlag most több mint négy gyerek van. Világos ez? És nyilván nem Európában, <gül> mert Európa Csökken. ezért próbálják a migránsokkal megoldani ezt a kérdést, oké? Okay? és megnézed a migránsok, ez is egy jó téma ugye hogy kik jöttek ide? csupa fiatal férfi, minek fehér párt keresni, világos ez? semmi másért, nem, nem menekültek voltak ők hanem azért jöttek hogy fehér párt keressenek maguknak a barnák meg a fekete bikák, <gül> oké? <Okay? gül> tényleg, oké? Okay? ezért, most ez más kérdés ha megnézed a menekülteket azok családosan menekülnek, érted? családosan gyakorlatilag alig jött valaki Afrikából Európába az elmúlt években. De most Ukrajnából jönnek családosan. Ténylegesen menekültek. Tehát most legalább látjátok, hogy kik a valódi menekültek, és kik azok a menekültek, akik egyszerűen azért jöttek, hogy fehér feleséget keressenek. Én csak úgy mondanám, hogy az. Én voltam az araboknál többször nyarolni. Imádják a fehér nőket érted? sokkal jobban kívánják a fehér nőket mint a saját fajtájukat világos voltam? ilyen egyszerű feleségemet is meg akarták venni mit tudom én valami 30 tevéért vagy mennyi. hát ez nem most volt már annak idején szóval tényleg ott alkudoztak velem hogy adjam el szóval lényeg az hogy, hogy egy olyan világban élünk amit nem azt kell látni amit a média mond, jó? nem az kell, egy kicsit mögé kell nézni a dolgoknak és visszatérve arra hogy nem azért vagyunk az anyagért és nem is a szaporodásért vagyunk hanem egyetlen egy dologért vagyunk a szellemi illetve a lelki fejlődésért ezért vagyunk oké? Okay. mit jelent a szellemi fejlődés? nézzük mutatom a szellemi fejlődés azt jelenti hogy ezekkel a területekkel tudsz bánni jó? jó idő van itt a teremben nem? nem kellene kinyitnunk az ablakot ott? Laci kinyitnád ott a konyhába az ablakot? az ajtót is, az ajtó nyitva van úgy látom hogy hagyj jön be friss levegő köszönöm szépen szuper, no szóval ezekkel a területekkel tehát azt jelenti a szellemi fejlődés hogy ezekkel a területekkel jól tudjál bánni miért kell jól tudni bánni? mert ha ezekkel a területekkel nem bánsz jól rögtön jövök csak idáig megyek ezt bekapcsoljuk és akkor már levegőnk is lesz lassan ha ezekkel a területekkel jól bánsz akkor nem leszel boldogtalan érted? tehát nem leszel boldogtalan vagyis jól fogod érezni magad a bőrödben de ezeken a területeken akkor fogsz tudni boldogulni ha van ezekre a területekre tudás tudásod, méghozzá olyan tudásod ami módszert is ad tehát hogy adott helyzetben tudjad hogy mit kell tenned mit kell lépned, hogy kell oda eljutnod ahova szeretnél jó? tehát ez a tíz terület ez kulcskérdés az életünkben hogy ezzel jól tudjunk bánni, ha ezekkel nem tudsz jól bánni abból elég egyel nem bánsz jól az nagymértékben elrontja a hangulatodat és az ember úgy működik hogy rossz hangulatban hibát hibára halmoz oké? Okay? na most kérdezem hogy itt van tíz terület abból ugye ha megnézzük vannak olyan területek ami nem feltétlenül csak az anyagról szól mert például a tízes az nem éppen az anyagról szól tehát ha hatóságokkal jól akarsz bánni, az sem feltétlenül az anyagról szól azt mondja hogy önmagaddal jól tudjál bánni bár te magad anyag vagy de csak félig, félig nem, a párod, szüleid, gyereked és csak félig anyagok félig nem, Ha félig mik? lelkek ami azt jelenti hogy ugye nem csak anyaggal kell tudni ott bánni hanem mással is nyilván a legtöbb ember az a munkájában valamilyen anyaggal foglalkozik de ugye ez mit jelent? hogy olyan munkát végez, amit szeretsz csinálni érted? tehát a munkád olyan legyen amit szeretsz csinálni a pénz az anyag de a pénznek a teremtése az nem anyag hanem szellemiség és a környezetedben van anyag is de érdemes gondolkodni és a gondolkodás viszont már megint csak nem anyag tehát ezáltal hogyha az ember jobban megnézi hogy boldoguljon az életében nem csak az anyagnak a használatát kellene ismerni hanem annál jobban kellene tudni a gondolkodás a tudás a lélek működését stb. stb. stb. kellene ismerni tehát itt van ez a tíz terület ha ezen a tíz területen megnézzük hogy hol tudsz mind a tíz területre tudást kapni milyen iskolában, milyen szervezetben hol nyújtanak erre a tíz területre minden, mind a tíz területre olyan tudást hogy képes legyél minden problémát megoldani vagy akár később megelőzni a problémákat hol? ha kereshetsz a bolygón szervezeteket, iskolákat amelyre a tíz területre megoldást nyújt egyet fogsz találni és azt úgy hívják hogy nyílt akadémia nincs több tehát hogyha erre mindre szeretnél tudást akkor különböző tanfolyamokra, iskolákba, szervezetekbe kellene menned hogy a tudást megkap itt egy helyen van a tudás körforgásos alapon az azt jelenti hogy bármikor be lehet csatlakozni és nem maradsz ki sose semmilyen tudásanyagból sőt akár visszamenőlegesen is hozzá tudsz jutni olyan tudáshoz ami már elmúlt de majd soká lesz tehát még, még soká lesz inkább úgy mondanám a tudás nálunk 30 órában mérhető havi szinten 30 órában adjuk és óránként 330 forint akciósan hogy bárki számára elérhető legyen nem mindig ennyi lesz, meg nem mindig ennyi volt. Ami azt jelenti, hogy ha valaki most elkezdi a tanulást, akkor erre árgaranciát kap 35 hónapra. Oké? Okay? És 35 hónap alatt bárhány áremelés lesz, őt nem fogja érinteni. Az első hónap ugye az nem 330 forint óránként mint a többi hónap hanem 660 forint óránként az első hónap ennyiért sehol nem kapsz tudást sem ma az olyan tudás ami használható az élet és az ember működésével kapcsolatosan azt mondjuk 3000 forint alatt óránként biztos hogy nem kapod meg de inkább 5000 alatt mondanám hogy nem kapod meg máshol de mondom mindenre kiterjedő tudást nem kapsz csak egyetlen egy helyen a bolygón amit úgy hívnak nyílt akadémia és ezáltal hogy ez így van ezáltal kaptuk azt a küldetést hogy akik itt tanulnak azok bejuthassanak az aranykorba és természetesen ha használják is az ismereteket amit tanulnak bejuthassanak az aranykorba az aranykor az egy átmeneti korszak de egy elnyomásmentes társadalmi forma ahol az embereknek nem lesz szükségük ilyen központi irányításra és nem lesz manipuláció érthető ez? a központi irányítás az azt jelenti hogy majd az állam az mindent meghatároz, nem lesz szükség államra, érted? nem lesz szükség és mégis minden megoldott lesz az aranykorban, érted? tehát nem lesz szükség államra és mégis minden megoldott, nem lesz szükség például önkormányzatokra és mégis minden megoldott lesz, na erre gombot és én pontosan tudom hogy ez hogy lesz, oké? Okay? honnan tudom? azért mert aranykor már volt ugye a világegyetemben és ennek az információjával ugye rendelkeznek egyes magasabb rendű létformában élők és erről engem tájékoztattak, oké? Okay? hogy ez hogy lesz itt a bolygón de lényeg az hogy gondold végig ha nem lesz elnyomás mennyivel könnyebb lesz tehát már az egy elnyomás hogy téged manipulálnak félelemre hogy félj érted? az már maga egy elnyomás csak hogy ezzel tisztában legyünk szóval lényeg az hogy az aranykor egy átmeneti társadalmi forma ahol az ember már nem kap aranykor, nem kap elnyomást, és, és az aranykorban mindenki fejlődhet sokkal, de sokkal jobban, mint most. Mert ugye a fejlődés gátja, a legnagyobb gátja az elnyomás. Tehát az elnyomás tehát akik nem tanulnak nem fejlődnek tehát nem tanulnak és nem fejlődnek azért nem jutnak oda hogy kellene tanulniuk mert olyan mértékben elnyomták már őket a manipuláció révén hogy azt gondolják hogy erre nekik nincs szükségük pedig minden ember arra született hogy legyen még egyszer mutatom. Egy szellemi fejlődése, és ez volt a szellemi fejlődés, és legyen egy lelki fejlődése. Ez a lelki fejlődés. Tehát a lelki fejlődésnek van hét szintje, és ha jobban megnézed, a legtöbb ember most ezen az egyes, kettes szinten van. Kevés olyan ember ismerhetsz aki mondjuk négyes vagy ötös szinten van nagyon keveset, arról nem is beszélve hogy olyat ha még 6-os hetes szinten van max elvétve találkozó hát a legtöbb ember egyértelműen kiderült most itt az elmúlt két-két és fél évben hogy a túlélés és a biztonság szintjén vannak, nem is gondoltam volna egyébként, hogy ennyi túlélés szintjén lévő ember van ténylegesen én azt gondoltam hogy egy olyan társadalomban élünk, nyugati rendszerű társadalomban, ahol a legtöbb ember már nem a túlélés szintjén van hanem a biztonság szintjén és kiderült hogy ez nem így van tehát bebizonyosodott hogy a legtöbb ember az a túlélés szintjén van, honnan tudod hogy a túlélés szintjén van illetve én honnan tudom hogy a túlélés szintjén van akinek az élete, a, életét a félelem járja át az túlélés szintjén van, világos ez? annak köze nincs még a biztonsághoz, sem oké? Okay? Jó, úgyhogy ilyen egyszerű, szóval ezeket a lelki szinteket végig kell csinálni és az a helyzet hogy hogy a hatodik lelki szinten tud az ember bejutni az aranykorba oké? Okay? és a négyes lelki szinttől nem tudsz tehát a négyes lelki szintet már nem tudod elérni ha nincs saját csapatod oké? Okay? tehát saját csapat nélkül csak a harmadik lelki szintig tudsz eljutni oké? Okay? miért fontos a saját csapat? mert nem tudsz megélni saját csapat nélkül olyan dolgokat amit a csapaton keresztül élsz meg És gondold végig melyiket szeretnéd? ugye miből tanul az ember? a problémákból oké? Okay? tehát az ember nem a jó dolgokból tanul pedig te mindig jó dolgot akarsz magadnak, az ember a problémákból tanul, világos ez? na most ez azt jelenti hogy mennyi problémát akarsz az életedben, nem jobb lenne hogyha mások rengeteg sok ember problémáját ismernéd és nem saját magadnak kellene megélned a problémát tehát ha te be akarsz az aranykorba jutni akkor neked nagyon sok problémára kell hogy legyen megoldásod világos voltam? tehát az azt jelenti hogy ezt a nagyon sok problémát te akarod megélni akkor neked itt valami nem stimmel tehát én úgy voltam ezzel hogy én nem akarok sok problémát megélni ezért kell hogy legyen csapatom és emberek megélnek sok problémát amiben bevonnak nem úgy hogy na akkor most már egyet, több ember problémázik azon a problémán hanem úgy hogy tudok arról a problémáról érted? és tudok neki segíteni a problémájának a megoldásában világos ez? képzeld el, van olyan technológia, létezik olyan technológia amely bármi probléma létezik az életben segítséget nyújt érted? tehát létezik ilyen technológia, tehát bármi probléma legyen segítséget nyújt tehát ami azt jelenti hogyha az ember találkozik egy olyan problémával amivel még nem találkozott addig akkor is tud segíteni ha ismeri azt a technológiát ami minden problémára segítséget tud nyújtani, világos ez? no és akkor nézzük tovább tehát itt van 7 szint a hét szint, a hetedik szint az a magasabb létformába kerülés, tehát visszakerülés abban a hova ahonnan jöttünk honnan jöttünk? minimum angyal voltál az emberi létforma előtt hogy mikor lettél emberi létformába, mikor kerültél emberi létformába, az egy jó kérdés nem feltétlenül kell tudnod és nem is javaslom hogy elkezdj utána nézegetni oké? Okay? mert teljesen mindegy mikor kerültél be, nem az a lényeg hogy mikor kerültél be emberi létformába hanem az a lényeg hogy mikor kerülsz ki belőle, <gül> érted? ez a lényeg tehát itt és most a történelemben még nem volt ilyen hogy az emberiség lehetőséget kapott volna hogy tömegesen kikerülhessen az emberi létformából, tehát még ilyen nem volt oké? tehát voltak olyan csoportok, sőt olyan népek is akik egyszerre felkerültek tehát egyszerre, nem mindenki de onnan sokan, például az inkák oké? de és még mások is, de nem ez a jellemző, de olyan, hogy például az egész bolygó nagy része felkerülhessen, ilyen lehetőség nem volt, és ennek egyetlen egy oka lehet, hogyha az emberek tanulnak és elindulnak a lelki fejlődés útján, és bekerülnek a hatos szintnél az aranykorba, hatos lelki szintnél, tehát nézd meg emberként a mai világban kell megélned 5 szintet és utána az aranykor már csak egy szint az aranykorban már csak egy szintet kell lépned tovább pedig nem lesz elnyomás de mégis az az egy szint az nem kis tudást fog jelenteni érthető? tehát gondold végig mire bekerülsz az a felső létformába, az aranykorba például olyanokat is meg kell tanulnod hogy hogy tudjál anyagot teremteni hogy tudjál például kilépni a testedből ezt felejtsd el még itt az emberi létforma tehát az aranykor előtt, világos ez? jó? tehát anyagot teremteni, miből? a térből az energiából érted? jó? satöbbi satöbbi és most csak két dolgot mondtam tudod miért nem lehet megtanulni a jelenlegi társadalmi formában? mert visszaélnél vele azért világos voltam mert az etikát nem műveled magas szinten ezért jó? úgyhogy aki bekerül az aranykorba az magas szinten kezdi el művelni már az etikát és nem él vissza a tudással, világos ez? tehát az emberiséget megnézed a tudatlan embereket megnézed a tudással mindig visszaéltek és most is tanítanak embereket különböző technikákra és az emberek mivel nem művelik magas szinten az etikát visszaélnek a tudással jó? tehát az aranykorban lesz olyan tudás átadás amire én tudom hogy most vágynátok csak erre a fentiek azt mondják hogy Okay. mert tudják hogy az etikátlan ember mennyire él vissza a tudással jó szóval ránézek az órára és azt láttam már túlléptem minden időt gyertek tanulni itt van egy közösség ezzel tudod teljesíteni a valahova tartozás szintjét és innen tudsz tovább lépni a negyedik ötödik lelki szintre, mert lehetőséget biztosítunk arra hogy lehessen saját csapatod, köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak szeretlek benneteket, sziasztok! hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkócsnak ezt a képzést is hát mindig kapunk valami újat Én, ahogy ide kerültem a PPH-hoz, azonnal, hogy hazaértem az első szemináriumról, elmentem az összes barátomhoz és elmondtam nekik, hogy megvan az a tudás, amit itt kerestünk. Ugye én is nagyon sok tanfolyamot elvégeztem, ők is, tehát spirituális emberek voltak és mai napig a nagy része itt van még az én csapatommal, tehát belőlük alakult ki a csapat. Én kötelességemnek érzem, akár hülyének néznek, akár kicsúfolnak, akár nem, az, hogy én mindenkinek elmondjam, amiről tudok, és ugye régóta tudom, hogy az aranykort létre kell hozni. Nekünk föl kell fejlődni egy olyan szintre, ahol mindenféle külső segítség nélkül egészségesen, tudatosan, magas rázgésen tudunk maradni, mert semmi más esély nincs arra, hogy így bejuthassunk. Ehhez kapjuk meg itt azt a tudást, ami lehet, hogy a tudás máshol is megvan, de az alkalmazási technika nincs, mert én, én is ezt kerestem, és ezt találtam meg itt. Lehet menni előadásokra, motivációra, akármire lehet jól érezni magunkat. Mindenki a vesztébe rohan, aki nem készül fel, és nem készíti fel, akiket vállalt, mert tudjuk, hogy lelki szinten ezt is vállaltuk. Én nagyon örülök a csapatomnak, valóban a megélések. Tehát minden úgy van, ahogy Szedlacsik Miklós elmondja, mert hogy egy olyan tanítónk van, aki tényleg mindenre figyel, és mindenben tud tanácsot adni, segíteni. Hát én is megköszönném Szedlacsik Miklósnak ezt a színvonalos előadást. Hát egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ami velünk történik, azok nem történnek véletlenül nem véletlenül hallgatsz minket, nem véletlenül vagy itt, ez minden a te érdekedben történik. Hogy valamit nem ismerjük az okát, az még nem jelenti azt, hogy nem te történik meg a dolog, nem változtat a valóságban semmi, attól függetlenül, hogy te nem tudod. Gyakran azért vesztünk el valamit vagy valakit, mert már megkaptuk tőle az összes leckét, amit... Valami újra, jobbra akarunk, hogy a helyébe lépjen, és ezt ki kell használni. Használd ki te is a lehetőséget itt a PPH-nál. Ha most hallgatsz minket, gyere velünk, döntsél, és tarts velünk. Itt a helyed. Most pedig szünet következik. Szünet után kócsképzésünk lesz, melyre, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket, akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. 30 perc szünet következik.